Речник Хмельницької єпархії Православної церкви України Даніїл Тарнавський закликає вірян долучитися до великодних богослужень за допомогою онлайн-трансляції. у період карантину, то тому велике прохання до наших вірян Православної церкви України по можливості тих людей, які знаходяться в зоні ризику, утриматися від відвідування богослужінь. Долучитися до богослужінь можна за допомогою онлайн-трансляції. Для тих людей, які вирішили відвідувати богослужіння в часі пасхальних богослужінь, велика велике прохання мати індивідуальні засоби захисту. Власне, це маски, рукавички. По можливості уникати традиційних христосувань, обійнів. Достатньо привітатися словами «Христос воскрес», воістину воскрес». Цього буде цілком достатньо. За словами речника Хмельницької єпархії, на відміну від минулого року, коли кладовища були зачинені на карантин, цьогоріч поминальна неділя на міських кладовищах відбудеться. Але також велике прохання до людей знаходитися у масках та у рукавичках уникати місць скупчення, адже тільки так ми зможемо подолати хворобу. Заступник Хмельницького міського голови Роман Примош розповідає, що основними обмеженнями храмах буде дотримання на одного прихожанина норми розміщення у 10 квадратних метрів. Якщо раніше ми мали обмеження щодо проведення релігійних заходів, то на сьогоднішній день постановою Кабінету міністрів України, яка передбачає обмеження чоловній зони і рішеннями обласної, і місцевої комісії обмеження не встановилися. Єдине, що ми приймали, це кількість осіб на 10 квадратних метрів не більше однієї особи. За кожним храмом буде закріплена робоча група, яка слідкуватиме за дотриманням карантинних вимог. додає Роман Примуш. Вона буде контролювати перше, Дотримання масочного режиму, друге встановлення півтора метра між людьми під час обряду, фактично обряду освячення. Третє. Ми звернулися до усіх представників для того, щоб вони фактично організували таким чином освячення, щоб не застворювали скупчення. За скупченням в храмах відповідальність нестимуть представники релігійних конфесій, каже Роман Примуш. Додає, за недотриманням масочного режиму до відповідальності можуть притягнути людина, котра порушила карантинні вимоги. У зв'язку з пандемією, Великодні кошики можна освітити ще з суботи, каже настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви Іван Данкевич. Ми зробили освячення пасок в інший час і також цілий день в суботу з 14 години ми також робимо освячення пасок, також в неділю ми також будемо старатися зробити дистанцію між цими людьми, які будуть приходили між нашими вірними до храму. Раніше освячувати Великодні кошики планують у Святопокровському кафедральному соборі, каже священик Хмельницької єпархії Української православної церкви Олександр Дацюк. «У Свято-Покровському кафедральному соборі освячення пасок будуть напередодні у суботу із 15 до 19 години з метою, щоб більше людей змогли освятити все необхідне завчасно і не створювати натовп на сам день свята. Окрім того, Закликаю усіх, хто погано себе почуває, хто почуває якісь ознаки застуди, ознаки респіраторного захворювання, залишатися вдома. До робочих груп, які контролюватимуть отримання карантинних вимог на Великдень, входитимуть представники національної поліції, патрульної поліції, муніципальної дружини, каже Роман Примуш. Михайло Жила, Олександр Рішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.